دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ عام سے شارٹ کٹس کو کس طرح ہم کمپیوٹر میں روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ کنٹرول لکھے اے لکھیں گے تو آپ سارا ڈیٹا جو ہے وہ سلیکٹ آل ہو جائے گا یعنی کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے کا سارا ڈیٹا سلیکٹ ہو جائے گا تو آج ہم وہ شارٹ کٹس دیکھتے ہیں جو ہم عام آسانی سے اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں مثلا اے بی سی سے لے کر تو کنٹرول بی سے آپ ڈیٹے کو بولڈ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کا ڈیٹا بڑا ہو جائے گا کنٹرول سی جو ہے سی سے کاپی ہو جائے گا یعنی کہ اگر آپ ڈیٹا کاپی کرنا چاہتے ہیں تو سلیکٹ کریں اور صرف شاٹ کٹ کنٹرول سی سے آپ سے کاپی کر دیں اس طرح کنٹرول جو ہے آپ دبا کے رکھیں اور کنٹرول ای e دبائیں گے تو آپ کا جو ڈیٹا ہوگا وہ سینٹرل الائن ہو جائے گا یعنی کہ آپ جو لفظ لکھے ہوں گے وہ سارے کے سارے درمیان میں آ جائیں گے اسی طرح جب آپ کنٹرول ایف لکھیں گے تو آپ فائنڈ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ ڈیٹا فائنڈ کر لیں گے جب آپ کنٹرول جی لکھیں گے تو اس سے گو ٹو آ جائے گا یعنی کہ آپ کس صفحے کس لائن پہ جانا چاہتے ہیں دوستو یہ ساری ایک بی سی کے حساب سے ترتیب سے آپ آسانی سے یاد کر سکیں گے اس طرح کنٹرول ایف جی دیکھیں اب یہ دیکھیں اے بی سی ڈی ای ایف جی یہ ترتیب سے آ رہا ہے تو کنٹرول آئی سے آپ اٹیلک کر سکتے ہیں آپ اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو ترچھا اٹیلک ترچھا کر سکتے ہیں تو اسی طرح جب آپ کنٹرول دبا کے رکھیں گے اور اس کے ساتھ آپ کی پریس کریں گے ایل تو یہ آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ لیفٹ الائن ہو جائے گا یعنی کہ آپ اپنا ڈیٹا سارے کا سارا لیفٹ سائڈ پر موو کر سکیں گے تو دوستو یہ یاد بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ اے بی سی کے لیے کلاس ہے کنٹرول این سے آپ نیو پیج کھول سکیں گے اور اس طرح کنٹرول دبا کے رکھیں اور اس کے ساتھ آپ او پریس کریں گے تو آپ کا اوپن یعنی کہ آپ نے جو پہلے ڈاکیومنٹس سیو کیے ہوئے ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ کنٹرول پی دبائیں گے تو پرنٹ کی آپشن آپ کے پاس آ جائے گی یعنی کہ آپ ڈائریکٹلی پرنٹ پہ چلے جائیں گے اسی طرح اگر آپ کنٹرول وی دبائیں گے تو کنٹرول وی سے آپ کا وہ جو ڈیٹا آپ نے کاپی کیا ہوا تھا وہ پیسٹ ہو جائے گا تو دوستو پیسٹ جو ہے وہ بڑی مرتبہ کر سکتے ہیں کنٹرول ایکس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈیٹا کٹ ہو جائے گا اس میں آپ کا ڈیٹا پریویسلی ریموو ہو جائے گا اور نئی جگہ پہ چلا جائے گا اس طرح کنٹرول ایس دبائیں گے تو آپ کا ڈیٹا سیو ہو جائے گا اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری ایک دوسرے ترتیب کے ساتھ ہے جب آپ کنٹرول زیڈ دبائیں گے تو آپ انڈو انڈو کا مطلب ہے جو کام آپ نے لاسٹ ایکشن کیا ہے وہ رپیٹ ہو جائے گا واپس چلا جائے گا کنٹرول بائے سے ریڈو ہو جائے گا یعنی کہ جو زیڈ سے واپس ہوا ہے وہ بائے سے دوبارہ واپس آ جائے گا اس طرح کنٹرول اور یہ درمیانی بریکٹ آپ جو دوسری سائڈ پہ کھلی ہے اس کو آپ دبائیں گے تو آپ کا جو فونٹ سائز ہے وہ آہستہ آہستہ انکریز ہوتا جائے گا ون بائی ون کر کے اگر اسے پہ دبا کر رکھیں گے تو یہ تیزی سے رپیٹ ہوگا اس طرح اگر آپ کنٹرول اور یہ درمیانی بریکٹ بند کریں گے تو اب آپ کا فونٹ سائز جو ہے وہ ڈکریز ہوتا چلا جائے گا تو دوستو اس طرح سے آپ آسانی سے یہ وہ شاٹ کٹس ہیں جنہیں آپ عام زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ آسانی کے ساتھ اپنے کمپیوٹر کی ایبلٹیز کو بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جتنی شارٹ کٹس جانتے ہیں اتنا ہی آپ کا کام بہتر ہوتا رہتا ہے شکریہ